Ini sudah patah ya guys, ini sudah rajinnya dia punya ini Jadi kita punya perhatian, mungkin akan di baik pulih nanti Tapi tidak pak, akan dibuat berakhir sehat dan orang lain elakkan berada di tempat yang sesak tempat yang sempit dan tertutup amalkan etika batuk dan bersin yang betul Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan -puan dan puan-puan ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri sila ambil perhatian pagi mengelakkan diri kita dan keluarga dijangkiti COVID-19 Marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini Sila pakai pelitup muka ataupun mask apabila berada di luar rumah Sentiasa amalkan penjarakan fizikal 1 meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar Di dalam rumah anda dan di tempat kerja anda Kepada individu yang diperintah menjalani arahan kuari di rumah Sila patuhi arahan tersebut jika individu tersebut didapati melanggar arahan, tindakan boleh diambil di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Bercangkit 1988 dan boleh dikenakan kompal. Buat masa ini, rumah adalah tempat yang paling selamat. Orang ramai adalah tidak digalakkan untuk berada terlalu lama di kedai, restoran, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian. Untuk maklumat, pada masa kini, ...berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer. Elakkan bersalaman atau bersentuhan dengan orang lain. Sampah yang bertutup. Sila lakukan pembasmian kuman ataupun disinfeksi dengan kerap ke atas peralatan di dalam rumah anda... ...dan menjalani arahan kuarantin di rumah...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 Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan. -tuan. Ini adalah pengumuman dari Jabatan Kesihatan Negeri Sabah atau hand sanitizer. Elakkan bersalaman atau bersentuhan dengan orang lain. Elakkan berada di tempat yang sesak, tempat yang sempit dan terdedah. Mencuci dengan kerap ke atas peralatan di dalam rumah anda dan di tempat kerja anda kepada individu yang diperlengkapi. Jangan main pelihat. Kau itu jangan main pelihat. Sila amati. Untuk maklumat pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Dijangkiti COVID-19, marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. Sila pakai pelitup muka ataupun mask. Apabila berada di luar rumah, sentiasa amalkan penjarakan fizikal satu meter dari orang lain. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau sapu tangan. Ataupun disinfeksi dengan kerap ke atas peralatan di dalam rumah anda dan di tempat kerja anda. makluman pada masa kini berlaku peningkatan kes covid-19 di seluruh negeri sabah Menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer elakkan bersalaman atau bersentuhan dengan orang lain selalu dikenalkan supaya lebih berwaspada tidak dari orang lain setiap kali berurusan di luar kerap mencuci tangan mengurus disinfeksi dengan kerap ke atas peralatan di dalam rumah anda dan di tempat kerja anda kepada individu yang diperintah menjalani arahan kuarantin di rumah ini sudah patah ya guys ini saudara juna dia punya ini sudah patah jadi ini, tadi tidak bunyi jadi sekarang kasih Derik sajalah. Ini pun sendiri punya ya. Tuh, Yunedi. Hmm. Jadi harap-haraplah ada yang boleh sponsor lagi barang. Ya. Mana? Hmm. Nah, ya. kesihatan siap enggak okay. Tidak malah tidak terbau. Gara-gara jendel apa ini tadi? Masih <laughs> ya. jatuh balik-balik terus mixer Oh, uh, mixer jatuh tadi. Ah, Ada Mata, Pak. Jadi kita punya perkatan akan nih baik pulih nanti tapi tidak apa. Benda separa akan dibuat benda separa. Benda separa akan dibuat. <laughs> <Mas laughs> <Mas betul> <laughs> karena karena jenal loh, jenal loh. Dan tiga kali belakang, dua kali, jatuh tiga kali jatuh, tiga kali jatuh. So, kali jatuh. Nah, <laughs> patah sampai patah, wah. Aduh. Tepat semua. Tepat hasil, tepat hasil. Nah, ganti yo. Tak salah kita akan dilakukan oleh dari direction jadi kita hentikan hebahan terus sementara ini. Uh, mungkin esok lusa akan disambung oleh tim tim uh, daripada pengawal uh, barang tadi. Ah tim pengawal di, uh, uh, uh, nanti akan disambung lagi oleh tim Pantai manis uh, sekarang ini, ini tim Kawang. Jadi itulah yang menampak semua kawasan yang kita lawati di, di sebelah Kinarut pengalat uh, Uh, di sebelah uh, mana lagi taman-taman kemurahan Lokawi, uh, Bundusan, uh, punglat besar, punglat kecil. Okey, jadi yang um, rasanya, rasanya itu sajalah kita punya blok pada hari ini. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, share. Itu notifikasi, pardon Allah khabar Allah khabar Angin keluar, angin sempukut Angin semua, segala angin keluar Jadi ya, saya hentikan lagi bloklah Sebab bau ini, nampak Kuat di sini Ya Allah itu, bau nya kuat, oke oke Assalamualaikum, salam sejahtera Dan stay safe, stay home Bye bye Bau, bau, bau bau guys Bau bau. my God masih lagi baru, masih lagi baru.